قاضي قهوتي. لن حضر قهوتي ونجيك قهوتي لطيفه ونجيك نعم نعم نعم نعم النظام. النظام. النظام. أهلا وسهلا بكم. خنشوفكم ساعة. أهلا وسهلا. أزول أزول ولن نزول. مرحبا بكم الجميع. نعمل في قهوة. أوه. نجري نجري نجري نجري نجري باش نلحق على المباشر. هاي فينكم الكرسي واحد الكرسي واحد وهاني جيت فوق الكرسي آه صح القهوه مرسي مرسي ازور لك مو خير اهلا وسهلا اهلا بالقبائل يعطيك الصحه عش تقول الله يعطيك العافيه تقول الله يعطيك العافيه ويقول لك هذا هاد فيك تونس ما عادش نجاهد تونس نمشي لجهنم وما نمشيش لتونس نمشي لجهنم <تصفيق> حتى كان نمشي نمشي نعمل طله صغيره ونرجع هاي المهم أه شقيتوا فتركم ولا مزلتوا؟ شقيتوا فتركم يا ملحدين؟ تعرف مانيش نعرف أنا معاي اللي تبعوا فيها فوا مسلمين ولا؟ كان فما مسلمين يظهروا الروحة مش شوية ما يخافوش على ما نأكلوه احنا ما نقصوش الروس المسلمين الوحيدين اللي نشوفهم هما غير اللي يسبوا. ااا آه ليتينيزية آه تونس آه تونس يحكم فيها عصابة وما تنجمش تخدم في تونس ولا تعمل حاجة لا ما تكون ضمن العصابة. فهمت؟ ااا آه في الوقت الحاضر ليس هناك أمل. فهمت؟ لا لا رجعت المره الاخرى تصدمت ما عادش حاجتي باش نزورها. ما رايك فيلم الريس عمر حرب وقصته حيث انه بمثابه الاله ما نعرفوش الفيلم اما توا شوفو طبعاً الغنوصية رأي هي الفكرة نتاعها إحنا ما نشوفش نحكيه على الغنوصية اليوم الفكرة نتاعها إن الإنسان هو الرب هذا أين تريد أن تصل للغنوصيه في الأخير فهمت؟ العصابة هما بيدهم يحاربوا هما بيدهم خالقين في داخلهم عصابات والعصابات هذه تتحارب باش تدخل تحاربهم لازمك تكون ضمن العصابه هذه المشكلة مشكله المواضيع السياسيه باش نحكي فيهم بعد رمضان انا ديجا كما قلت لكم الكتاب بتاعي باش يخرج وباش نعمل حلقات حول الكتاب بتاعي بالتفاصيل بالتفاصيل بالتفاصيل فهمت ااا آه المهم المهم آه هنا لازمك تفهم شنو معناها الرب، هل الرب الخالق أم الرب المسير؟ لازمك تفرق ما بين الرب الخالق والرب المسير، الرب الخالق غير موجود، إحنا نتكلموا على الرب المسير. الرب المسير ليس الرب الخالق به ما نزيدوش نطولوا على الموضوع باه حتى نشوفوا في المريس عمر حرب خلينا نشوف ونحط هذا نسجلو عندي و و تا لك رايي فيها المره القادمه اوكي اوكي هاو عندي مسجل اوكي. آه بفضل حتى مشكل، هاني سجلته عندي ونشوفه. طبعا الملحد ما عنده آه قلت حكينا البارحة الصيام ما نقعدوش نكرروا فيها، ال ال ال الصيام ليس خاص لا بالإسلام ولا رب الإسلام ولا رب الأديان. الصيام فهمت؟ هي موجودة في عالم الحيوان وأخذها الإنسان وطور فيها والأمور معناتها واضحة. أهلا وسهلا حسن حريري في كل العالم أنا أنا أقول أن تونس هي المختبر للعصابات في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط في أمازون النسخة الإلكترونية النسخة الإلكترونية موجوده نسخه الكترونيه فهمت وانا ارسلها لكم مجانا ما غير حتى نقود اللي حبي ياخذ نسخه الكترونيه انا الهدف من الكتاب ليس فهمت الربح هو المعرفه اكثر شيء وهناك نسخه ورقيه سوف تطبع في تونس وتباع في تونس ويمكن الحصول عليها طبعا عن طريق امازون وغيره وغيره وغيره وغير وغير ما عندي نسخوني وكل شيء وما فما حتى مشكل رأه هو مساله الحصول على النسخه مش مساله الفلوس هي المهمه او مساله الواحد ما وانا الكتاب معناتها الكل هو ملخص لكن التفاصيل سوف تكون في الفيديوات فهمت؟ خطر الهدف هي المعرفه والمعرفه لا معناتها لا تباع ولا تشرى. شوف المباراه على خاطر البث هذا تنجم ترجع له من بعد كان تحب انت المباراه فهمت برشلونه امشي شوفها في المباشر والبث من بعد ترجع له فما حتى مشكل باهي اللي يحب ينضم للمجموعه يتصل بشخص موجود في المجموعه او يبعث لي على البروفايل متاعي مازال عندي عشرة بلايس بعد لا كثير فهمت تعرفوني معناتها ديما نحدث اشخاص البروفايل متاعي تبعثولي صداقه وتقولي زيدني للمجموعه نزيدك للمجموعه ما فما حتى مشكل هاو البروفايل متاعي باهي آه وقت البث غالط لأن حاليا مباراة برشلونة ضد دي مش مشكلة اللي يمشي يتفرج في برشلونة على روحه فما حتى مشكل أهلا وسهلا لا لا الكتاب سياسي بحت فهمته الكتاب سياسي بحت في الأمازون موجود كان النسخة الفرنسية موجود حتى البدايات بالفرنسية اما العربيه اكثر تفصيل أه عندما نبعث لك لا لا لا لا لا صدقني لا لا لا كان ساعات معناتها جيني 100 رساله كي تبعث عاود ابعث وعاود ابعث ما نقعدش معناتها ما تنجمش تشوفهم الكل سامحني ما نجمش نشوف ساعات يا اخي أه... توقع فهمت به خلينا نبداو لا شوفوا المباراة فهمت المهم خلينا ننتقلوا للموضوع آه اللي هو باش نبدأ بقولة آه بقولة لكانت فهمت هي القولة معروفة آه تعرفوا كانت الفيلسوف ساعة نبدأه أزول ولن نزول عسلامة أهلا وسهلا بكم الجميع السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلام اليوم بش نتكلموا على الانضباط والفوضى بين القطيع والفر وبش نبدأ بقولة معروفة لكانت هي بالفرنسية يتكلم فيها على لا ديسيبلين ترانسفورم لانيماليته يقول كانت أن الانضباط يحول الحيوان إلى إنسان هنا يتكلم كانت يقول أن الانضباط موجود بطريقة فطرية عند الحيوان وهو الذي يجعله يندمج وينتظم في المجموعة وأي فوضى توقع في الحيوان يمكن أن تؤدي إلى فناء ولهذا في الحيوانات نلقاو ما يسمى كثير من الانضباط الجماعي ليس الانضباط الفردي إلا بعض أنواع الحيوانات التي لها انضباط فردي وكلما يرتقي الحيوان كلما يتمكن من الانضباط الفردي او في مجموعات صغيره جدا البعض وخاصه ما يسمى بالملحدين الماديين لا يؤمنون بالانضباط وفما هناك ما يسمى بالحركات الفوضويه ويقول ان الانسان ما دام هو مجرد ماده عليه ان يفعل ما يريد وفي الحقيقه الفوضى نتيجة أيضاً الضغط في الانضباط، الضغط خاصةً الضغط الديني والضغط الاجتماعي هو الذي يسبب تمرد بعض الأشخاص ويتحولون إلى فوضى حتى أن عندما ندرس الكوّن نقول اللي فما نوع من الكوّن ما يسمى بالفوضى وحالات الفوضى توقع في الطبيعة كثير ولكن لا تدوم دائماً الفوضى تأتي في فترة معينة ثم تتحول إلى نظام لا يمكن الاستمرارية والدوام في حالة فوضى لا يمكن هذا منتها قانون موجود في الطبيعة وأي شيء يعني توقع فيه نوع من الفوضى دائماً يوقع من بعد مباشرةً آه ما يسمى الانضباط. من هنا نفهم ان الفوضى هي حاله موجوده في الطبيعه وموجوده في الكون وموجوده في الحيوان وموجوده في كل شيء وموجوده حتى في الانسان، حتى الانسان حداتك ذاته كشخص في بعض الفترات يمر يمر بفتره ما نطلق عليها بالفوضى سواء مع نفسه الخارجيه او مع نفسه الداخليه. اذا هنا السؤال الذي يسال ما هي القاعده الاساسيه هل الانضباط ام الفوضى ما هي القاعده الاساسيه الذي يسير عليها الوجود إحنا نعرف وقت تكلمنا في الغنوصيه على ما يسمى بالعدم الذي هو نوع من الوجود وسوف نتكلم عليه مرة أخرى حتى كل مرة نطرح موضوع معين. إن العدمية، العدمية تعتبر حالة أزلية لا نهاية لها وهي متواصلة حتى في الوجود. العدمية يعني الوجود يعني هو ظاهر العدمي. العدمية، العدمية. ولو حتى انتهت في بعض اماكن الوجود تبقى العدميه هي القاعده الاساسيه الذي يقوم عليها الوجود، وطبعا واعيد واكرر، لا اتكلم بمفهوم العدميه كما يفسرها او يحاول ان يفهمها البعض على انها عدميه فعليه. بل هي نوع آخر من الوجود ليس العدمية غير موجودة الفراغ أصلاً غير موجود والعدمية داخل الوجود نطلق عليه فراغ بينما العدمية المطلقة أو الفراغ المطلق هو الذي نطلق عليه العدمية وهو القاعدة الأساسية عندما نرجع للعدمية التي هي على الصفر المطلق، نلقاو إن استمرار العدمية من الأزل إلى الأزل بسبب النظام، لأنها منتظمة على سليكة واحدة وهي في حالة استقرار كلي وثبات كلي ونجم نقول واجبة الوجود. واجب الوجود هو الانضباط الكلي. بح. المسألة معناتها المهمة هنا اللي لازم نحكي فيها هي الفوضى ظهرت مع ظهور الوجود، مع ظهور الوجود المادي أو الوجود بصفة عامة الكون، وظهور الوجود الكوني كان نتيجة،, نتيجة ظهور للعدمية وعندما ظهرت العدمية ظهرت ظهر عندما ظهرت العدمية ولهذا نقول احنا دائما ان العدمية هي حقيقة مخفية حقيقة مخفية والوجود هو عدم ظاهر هذا هو الفرق من بيناتنا هما نفس الشيء، فهمت؟ يعني مظاهر العدم هو في الوجود. اذا هوني المساله المهمه، اذا هوني نفهم ان الفوضى ليس هي القاعده. حتى في عالم الوجود الذي نحن موجودين فيه الان. ليس هي الفوضى وانما الفوضى ليس هي القاعده وانما الفوضى دائما دائما تقع في فترات سريعه وفترات يعني محدوده مثلا عندما يقع زلزال الزلزال هو عده دقائق من بعد يستمر فتره طويله حاله الاستقرار اذا هوني الفوضى هي انتقال من مرحله الى مرحله وهي نجم نقولوا جزر واستراحه من هنا نرجع لقول كان القوله بتاع كان الذي يقول فيها: ان الانضباط هو الذي يجعل من الحيوان انسان. والانضباط انت تشوف الحيوانات عندما نربيها نعلمها الانضباط فتصبح حيوانات اليفه. وهناك حيوانات لها الانضباط متاعها، وهي الذي تسمح لها بالاستمرار. حتى عندما توقع مره من المرات نوعا من الفوضى فهي تعتبر عمليه طفره، اذا الفوضى ليس هي القاعده، ولهذا وانا ليس ضد من يريد ان يعيش الفوضى كامل حياته، من ضد. ولكن اقول ان الذي يعيش الفوضى كامل حياته، هو انسان. يعني لا يمكن أن يستمر. ما تنجمش ما تنجمش تستمر ما تنجمش تعمل كل شيء. لازمك تعترف اللي أنت في عالم مادي، في عالم محدود، في عالم إطار. وأنك ليس وحدك في الوجود. ما تنجمش عندك حيتي وقفك، عندك زمان وقفك، عندك تاريخ وقفك. إحنا نتكلم عن الحرية. هذا هي موضوع الوحدة. هل الحرية موجودة بالفعل؟ الحرية في الحقيقة غير موجودة الحرية لا يمكن أن تكون في الوجود المادي. يمكن أن تكون حر في عقلك يمكن أن تكون حر في حسك يمكن تكون حر في أحلامك يمكن أن تكون حر حر يعني عندما تخرج من الجسد نتاعك او الايحاء في الخروج من الجسد. أه، شنو مفهوم الفوضى؟ الفوضى هو عدم النظام. عدم النظام، شو معناها عدم النظام؟ هو العبد. يعني لا تلزم نفسك لا بزمن، احنا عندما نشوفوا العناصر الاساسيه اللي موجوده في, في الكون عندنا عنصر الزمن. عنصر الزمن، عنده عنصر الزمن يعني تجي تقول انا نقوم وقت اللي نحب. نرقد وقت اللي نحب ناكل وقت اللي نحب نخدم وقت اللي نحب نعمل كذا وقت اللي نحب فهمت؟ يعني ما يسمى ما عندكش ضوابط الإنسانية لم تتطور إلا في إطار ضوابط هناك الضوابط ما يسمى بالضوابط الاجتماعية والتي كانت ما يسمى فهمت؟ مع الضوابط الاجتماعيه التي مع تعتبر فطريه مثل الثوابت الاجتماعيه التي يكونها الحيوان في العيش في مجموعه هناك ضوابط اجتماعيه معلومة لكل نوع أو فصيلة من فصائل الحيوان تضبط طريقة العيش متاعها. الانسان في الأول خلق ضوابط ما يسمى بالضوابط الاجتماعية الفطرية التي هي تقرب لعالم الحيوان ولكن جاء ما يسمى بالدين أو بالمعتقد وفرض وفرض ما يسمى بانضباطات دينية يدعي أنها تأتي من مخلوقات فضائية أو غيرها من الأمور بهم نشاء ولكن هذه الانضباطات ما يسمى الدينية مع جمودها لأن ما يسمى بالانضباط الانضباط الاجتماعي أو الفطري يتطور مع تطور وعي الإنسان شنو اللي يقع بالضبط في مساله الاديان وخطوره الاديان والدين بصفه عامه هو انه يعطي لنفسه صبغه المقدس. تلقاه مثلا الدين عندما يظهر في منطقه معينه او في مجتمع معين في اول ظهوره يكون متلائم مع الطبيعه التي ظهر فيها ويمكن ان يحدث طفرة في المجتمع الذي ظهر فيه، ولكن فكرة المقدس إن هذا الدين هو صالح لكل زمان ومكان يمنع كلياً إن الضوابط الاجتماعية التي أسسها الدين يمنعها من أن تتطور وهنا الفرق من بين الضوابط الاجتماعية التقليدية العادية التي ليس لها الصبغه الدينيه او القداسه الدينيه مما يجعلها تتطور وتتماشى مع درجه وعي الانسان ومع درجه معرفته بينما الدين له الدين ينطلق من نقطه ويبقى في تلك النقطه لا يتغير وهنا ماذا يحدث ومع ذلك ان التراكمات القداسة والجماد والجمود الفكري للفكر الديني وإضافة أشياء لهذه الانضباطات تجعل من الدين مستحيل تطبيقه بعد مئة سنة أو مئتين سنة ومن هنا يأتي ما, نسمى ما يسمى بظهور المذاهب بظهور المذاهب التي تنفصل على الدين الاصلي مثلا عند بنشوفه مثلا المذهب او الدين الاسلامي الاصلي او الاصولي او السلفي نلقاه الذي يدعون للسلفيه هم يدعون لعوده الى ما يسمى الدين الاصلي تلقى مستحيل مستحيل انك تنجم تطبقه بل يجب عليك ان تغيب وعيك ويجب ان تغيب حسك ويجب ان تفقد الاحساس وان لا تكون انسان اصلا معاصر للعصر الذي انت فيه لكي تستطيع ان تطبق الاسلام السلفي الى وصل بعضهم الى ركوب الحمير وركوب البغال وركوب الشمال ورفع السيوف لكي يتشبهون بعصر أكل عليه الدهر وشرب وهذا أكبر دليل على أن الأديان أو الانضباطات الدينية مهما كانت في جميع المجالات سواء في العبادات سواء في العلاقات الاجتماعية سواء في العلاقات الفردية مهما كانت لا يمكن أن تطبق حتى الصالح حتى صلاة هل يمكن أن تطبق خمسة صلوات في العصر الحاضر بدون أن تُعطل عملك وتُعطل مشاغلك وتُعطل حياتك وتُعطل عشرين الف حاجة هل يمكن أن تصوم شهر رمضان بدون وتواصل العيش بطريقة عادية في مجتمعنا الآن لا يمكن لا يمكن لماذا لأن التقاليد أو الانضباطات الدينية انضباطات جامدة لا تتطور مع درجة وعي الإنسان ومع درجة معرفة الإنسان ومع درجة مشاغل الإنسان فلهذا تعتبر ما يسمى بالانضباطات الدينية معناتها ملغية كليا وليس لها أي قيمة بل لتدمر الانسان تدمير كلي تدمره تدميرا كليا تجعله يفقد حتى انسانيته اذا هذه عندها فيما يخص الدين اما فيما يخص الانضباطات الاجتماعيه طبعا الانضباطات الاجتماعيه تحكم فيها عادات وتقاليد في كثير الاحيان وايضا تحكم فيها ما يسمى التيك أو ما يسمى طبيعة كل شعب والتي هي تعتبر معناتها خصوصية لكل شعب أو لكل عائلة، حتى في كل عائلة هناك ما يسمى انضباطات خاصة لعائلات معينة أو لمجموعات بشرية معينة. وطبعا هناك ما يسمى الانضباطات القانونية التي تضمن السلامة لكل المجتمع. إذا القول إني أعيش لا نخشي الفوضى الكلية أنا حر لا ما فماش هذه أنا ما فماش أنت تعمل وليتها ما فماش هذه ثم ضوابط اجتماعية ضوابط اجتماعية وضوابط إنسانية وضوابط أخلاقية وضوابط كثيرة ليس بالإنسان الآخر فقط بل بكل ما هو حولك بالحائط بالحجره بالنبات بالحيوان بكل ما هو حولك فهمت اذا هنا اللي حبيت نقوله في المساله هذه آه لازم يكون فما شنو آه شنو اللي يحدث ما يسمى بالضغط النفسي عند الفرد هو عندما تكون معناتها الانضباطات الاجتماعية لا تجعل مجال لما لل... يسمى ال... ال... ال... ال... الحرية الفردية عندما يوقع تصادم بين الموروث وخاصة عندما تكون العادات والتقاليد مرتبطة بالدين هنا تصبح أصعب لأن تأثير التقاليد والعادات راهو اقوى من تاثير المعتقد او الدين اكثر بكثير يعني العادات والتقاليد ولكن المشكله في الدين الاسلامي اللي هو اخبث دين موجود في البشريه ان استطاع ان يحول ما يسمى العقيده الاسلاميه عادات وتقاليد لان الاسلام يتدخل في كل شيء يدخل بك في التواليت ترى تمارس الجنس وحدك مش وحدك في مجموعة مش في مجموعة الإسلام وضع عليك عشرين ألف كاميرات وراقبة وضع عليك منكر وناكير في القبر بشي حاسبه وضع عليك ملائكة اليمين واليسار بشي حاسبه وضع عليك كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعاية وضع عليك من رأى منكم منكر فيغيره بيده ومن لم يستطيع فمن لا يستطيع فباللسانه ومن لا يستطيع فبقلبه وذلك اضعف الدين. وضع عليك الشرطه الدينيه. وضع عليك القوانين. وضع عليك كل شيء، اذا الانسان كيف يصبح يعيش في دوله اسلاميه بعد 1400 سنه من اللي اظهر الإجرام الإسلامي الإنسان في الدول الإسلامية ولو حتى هو مسلم ولو حتى هو مسلم لا يعيش السعادة ولا يعرف طعم السعادة ولا يعرف معنى السعادة النفسية يمكن أن يعيش فرحات فهمت؟ آه آه حتى في القبر طبعا ممكن ونكير حتى في القبر ربك ما مش باش يسيبك مش باش يسيبك مش باش يسيبك ملي تولد يا الله اكبر يظنك ربك في وضنك غير تكبر شويه يشد طاهر رب فهمت يعني ماهوش مسيبك ماهوش مسيبك مراقبك مراقبك واضربوهم علموهم في سبعه ضربوهم في عشر غيرها وغيرها وغيرها وغيرها فهمت ماهوش باش يسيب ربه ملي تولد ربك ملي تعمل وع تخرج من كرش. تقبل ما تخرج من كرشم حتى وتجيبش تنكح زوجتك لازمك تسمي بسم الله الرحمن الرحيم فهمت حتى بش تجي تنكح زوجتك لازمك تسمي بسم الله الرحمن الرحيم بش باش تعدي كل الفكر هذاك راه راه الاسلام الاسلام يعني قد ما نحكي لكم على الاسلام وشويه الاسلام لا يسيطر على العقل فقط، ولا يسيطر على النفس فقط، ولا يسيطر على الطاقة فقط، ولا يسيطر على الجسم فقط. الاسلام يسيطر على كل شيء، على كل شيء، جسمك يسيطر عليه. شوفوا انتم شوفوا خذوا الاسلام واقرأوا الاسلام. يتحكم في ربك اش تلبس. المرأة اش تلبس. الراجل شيلبس؟ شيلبس قدام صديق شيلبس قدام مرته، قدام عائلته، آه يتحكم فيك في كل شيء، في كل شيء، حتى آه البيجو نتاعك، ما يسمى بالحليم نتاعك، شكون يلبس الذهب؟ شكون ما يلبسش الذهب؟ شكون كذا؟ يتحكم في كل انواع اللباس، يتحكم في رب شرابك، شتشرب شنو ما تشربش، هذا مش عير، هذا خمر، هذا ربك شنو هو؟ هذا شنو هو؟ هذا لا. يتحكم في ماكلتك هذه ماكله لا الخنزير لا هذا مش مذبوح هذا رب شنوه هذا كذا هذا ممنوع هذا مكروه هذا يتحكم في كل شيء ما خلى حد شيء اعطيني حاجه ما تحكمش في ربها الاسلام اعطيني حاجه خمسه رب صلوات في اليوم صوم شهر في رمضان عيد لا أذبح اذبح اذبح قدام الاولاد الصغار ولكن يعلمهم فهمت القلب القاسي أذان الله اكبر الله يجب ان يكون هناك اي حيوة وتنذل وتأذله في مرات في اليوم هو هو هو هو هو هو هو هو فهمت تكرار تكرار تكرار تكرار, تكرار يعني المشكلة المشكلة إنه يدخل في الأحشاء متاع الأحشام يعني. هذاك علاش أنا نقول راو وقت من الإسلام ما تقولوش الوحكة مخرجتوا من الإسلام لا لا يحب لكم ثلاثة أجيال أو أربعة أجيال ويمكن ويمكن ما دامكم تعيشوا في مجتمعات إسلامية لا فيروس الإسلام يمكن أن يعود في أي لحظة في اي لحظه في اي لحظه يمكن ان يعود اليك وان لم يعود اليك يمكن ان يعود في اولادك واولادك واولادك اذا خلينا كيف انا قلت الضغط انه الاسلام في العالم اجمع الانضباط الديني لا يتدخل في الانضباط الاجتماعي للمجتمع الا الاسلام الاسلام يتدخل في الانضباط الاجتماعي يعني الاسلام يصبح عادات وتقاليد يا ربك حتى كل شيء باش تعمل حتى باش تهني واحد في زواج باش تعزي واحد في موت اش باش تعمل اش قولي قولي شنو باش تعمل باش تاكل بسم الله الرحمن الرحيم باش تمشي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي تقول محمد صلى الله عليه وسلم أدرى شنوة أدرى شنوة أدرى شنوة تقول الله أكبر تقول كبرت كبيرة أه فهمت حتى في الوضوء متئك وتتجي تتوضا فهمت أو تتجي تمسح شعرك تقول اللهم ظل أه فهمت ظلني يوم لا ظل إلا ظلالك اذا معناتها أه الحياة الاجتماعية بتاعنا حتى المسيح واليهود اللي يعيشوا في دولة إسلامية فهمت شنو هو اللي حماهم بالإسلام الاسلام حتى هما يعيشوا الضغط. فهمت؟ هو انضباطات دينهم الداخليه. انضباطات دينهم الداخليه هي اللي نقصت عليهم على الضغط. فهمت؟ كيما البهائيين، كيما الزردشتين، كيما المناويين، كيما الصبايين، كيما اليهود، كيما المسيح. تلقاه صحيح في المجتمع فما ضغط ولكن عنده متنفس داخل العقيده نتاعو فلهذا للتعايش مع هذا المجتمع الاسلامي اللي كنعيشوا في مجتمع اسلامي لا يمكن ان نحدث الفوضى لان الفوضى ليس هي الحل وانما لان الفوضى يمكن ان تحدث رده فعل وانما ما يسمى بالانضباط الفردي وهذا الموضوع اللي حابين نتكلم عليه هو ما يسمى بالانضباط الفرد البعض يقول يا كريم ايش نعمل بيه انا الانضباط الفرد ما هم ما فم لا ربي لا فما لا إله لا فما لا حد شيء اي اي ما فماش اي ما فم حد شيء انت يا سيدي قمت ورقت وقمت ولقيت روحك في سفينة ما تعرش هذه السفينة رايحة فين ما تعرش كان عندها ربان ولا ما عندهاش ربان اي انا معنتها يا سيدي حتى ما فيهاش ربان نقول نمشي شيهمني فيها، لا بابا أنت مدامك وعيد أن الكون هذا والوجود هذا ليس له رب وليس له إله، يجب أن تكون أنت الرب، يجب أن تكون أنت المسؤول، يجب أن تكون أنت الربان، مش قمت ورقدت تروحي في سفينة. وما لقيتش فيها ربان أكهو نمشي نعمل اللي نحب فهمت والريقل اللي نحب وخليها تغرق السفينة وميهمنيش وبعدها باش نموتوا ساعات واحد يقول لك أنا ساعات متعجب يجي واحد يوري كرة الأرضية في مجال الكون يقول شفت الكرة الأرضية هذه يجي حبة رمل في المجموعة الشمسية بتاعنا بينما بالكون ما عادش تتشاف اصلا. فهمت؟ يعني كانه يقيم الشيء بالكبر، لو كان الكبير هو اللي يصلح ديما، فهمت؟ راهو الجبل كان خير مني ولا الفيل احسن مني. هؤلاء لهم نظره ماديه بالكبر. هو حتى القرآن يقول إن أكثركم لكافرون، إن أكثركم لمجرمون، إن أكثركم لدرشنوة، إن أكثركم لرشنوة إذن الكبر ليس هو الأساس وإنما الأهم هو الوعي يعني دمعة واحدة من أم أو ضحكة واحدة من إنسان تسوى الكون وما فيه ضحكة من إنسان اللي تشوف فيها ذاك الإنسان البسيط الذي هو واحد من مليار من إنسان يعيش في أرض اللي هي حبة رمل من مجرة واللي المجرة كاملة هي حبة رمل من كون الضحكة أو الفرحة الذي يحدثها ذلك الإنسان لا يمكن أن تحدثها لا سماوات ولا شموس ولا نجوم ولا كون إذا، القيمة ليس في المادة. وأنا عندما أقول القيمة ليس في المادة، لا أحقر المادة. لا أحقرها. لا، لا، وإنما لا أجعل للمادة قيمة أكثر من قيمتها. هنا هذا هو التوازن، وهذا هو الانضباط. كانت إيش يقول لك؟ يقول لك: الذهاب للمدرسة.. الهدف الأساسي متاعو ليس التعلم في الأول وإنما تعليم الطفل أنه يجب أن يلتزم بأوقات ويجب أن ينضبط، البعض يقول لي أنا ملحد ولادي خليهم يعملوا اللي يحبوا، لا بابا، لا فهمت لا ليس صحيح هذا ليس صحيح لازمك ولدك تعلمه الاخلاق لازمك ولدك تعلمه الانضباط على خاطر راهو الانضباط هو اللي يحدد حياتنا التربيه الفاسده فهمت هي اللي تجعل الطفل ماهوش منضبط انا انذكرت كنت صغير وكنت نتنرفز منها لكن نفعتني كل ولد نتاعي يفرض عليا كل يوم نكتب درس سوري ودرس عربي درس بالفرنسي ودرس بالعربي كل يوم نكتب ولكن هنا النقطه هل الانضباط دائم دائم هل الانضباط دائم يعني مثلا هل عندما انا اجعل قانون قانون النفسي هذاك علاش انا هنا حبيت نقول لكم كيما مثلا بعض الاديان الذي حمت نفسها داخل العالم الاسلامي الذي ياكل الاخضر واليابس فهمت؟ الذي ياكل الاخضر واليابس يمكن ان تحمي نفسك عن طريق انضباط فردي. صحيح الانضباط نتعلمه في المدرسه في المجتمع وكذا، ولكن هل انا مجبور على اني اتبع ذلك الانضباط الى بقيه عمري؟ أنا عاد نولي ماكينة، ما عادش نولي إنسان. فمتحدث. حتى القوانين التي أضعها أنا لنفسي، يجب أن نفهم ما يسمى السبب للقانون. مثلا أنا عندما أضع قانون مثلا أني لا أدخن في المباشر. ليش؟ لأني موجود في غرفة أو صالون وعندي عصافير وكذا. لكن عندما تتنحى والعصافير والا نبدأ نعمل في مباشر في منطقه اخرى هل انا لا ادخن؟ لا وقتها نجم ندخن على روحي يعني لازمك كل ما تضع قانون لنفسك تعرف الاسباب الوعي متاعك لماذا وضعت ذلك القانون علاش حطيته؟ وعندما تنفى ما يسمى العوامل أو الظروف التي أدت إلى خلق ذلك القانون فهمت ترفع تتبدل القوانين نفس الشيء هذا فيما يخص مع أمورك الشخصية أمورك الحياتية مثلاً أنا أشتغل مع الثمانية لازمني نقوم مع الستة لكن لو أنه نشتغل مع الأثناش، ما نشمشبور نقوم مع الستة وهذا هو الذي يحدث الوعي يعني مثلا فما ناس الانضباط عندهم شي مرضي يعني قوم لك الستة أنا أعرف أشخاص يخدم ما يخدمش آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� آآ السته لازم يقوم. فهمت؟ ما يفهمشي. آه لازموا في الحاجه هذيك، الحاجه هذيك يحطها هوني، خلاص هذيك حتى هوني. هنا حتى آه يسموه بالفرنسيه مانياك. وسويس واللي يعني. عنده. فهمت؟ وفما بعض الاشخاص اللي يؤمنون بالفوضى، يقول لك <تصفيق> انا ما نحبش نلزم روحي بحد شيء وكذا وكذا وكذا وفك عليا. و... و... ونحب روحي حر وكذا و... ونحس روحي متضيق كي نلزم روحي أي شيء طبيعي يندي كي تلزم روحك بحاجة عمرك كامل كل يوم تاكل مقرونة كل يوم تاكل فمتا عجة كل يوم تاكل كذا كل يوم تاكل لحم ولا كل يوم تاكل شي, شي طبيعي بشي طلع لك راسك وهذاك علاش الإنسان لازم دائما دائما يراجع روحه ويراجع قوانين فمتا ويراجع الأشياء اللي يعرفه ويجرب مثلاً وقت يأكل الحاجة الفلانية يشوف تأثيرها عليه ويعاود يأكلها مرة أخرى ويشوف تأثيرها عليه التأثير النفسي وحتى التأثير الاجتماعي اللي حوله فهمت ويحاول باش يفهم ما يعيشش في هذه الحياة بدون وعي بدون انتباه لكل ما حوله فهمت لازم يكون مرن مش على خاطر حط هذه الحاجه هذاك علاش معناتها أديان تجعلنا نطلب الفوضى انا مريت في فتره من فترات حياتي اني عشت الفوضى وليت نقوم وقت اللي نحب ما عادش تحكي ولي على حد شيء نجرب اللي نحب ناكل اللي نحب ما تكسروليش راسي كل شيء حلال نلقاش حتى بنادم ناكل ما عادش صحيح مريت بها ولكن تصور كان بقيت على هذيك الحاله الى بقيه هل سوف اكون متجدد؟ هل سوف اكتشف اشياء اخرى؟ لا، لازمني نتعلم كيما حطيت انا ديما مثلا نحط الورد مثلا او النبته هوني، من بعد نبدلها المكان تاعها، كل شيء نظم مثلا عندي حاجات انا نعملهم يعجبوني، مثلا انا نحب مثلا وقت نخرج من الدار نتاعي نخلي موسيقى في الدار فهمت نحب كا حاجه نحبها وقت نرجع نحب حتى الموسيقى نلقاها مثلا تسكرت ولا فات ولا وقفت فهمت نحس الموسيقى اللي عملتها نسمعها في وضني نحب نبدئ يسمع موسيقى نحب البارفان او الروائح نحب روائح جميله في داري فهمت نبدل زده مش كل يوم نشري نفس الروائح، اه انا عندي البارفان تاعي هو هذاك النوع، لا نبدل ويمكن نلقى ما خير منه، شريت المره هذه هذا النوع نشري المره الجايه نوع اخر، المرونه في التعامل والمرونه في الحياه، اذا الفوضى يمكن ان تكون فتره وهي قاعده ليس قاعده وهي حاله فهمت؟ ولكن الانضباط هو الثابت الوحيد والانضباط ليس بمفهوم الاستمرار الدائم الانضباط وطال نحي انضباط نحط انضباط اخر نحي انضباط نطور الانضباط نبدوا وزاد مش صدق الله العظيم لان نؤمن ان لا شيء مقدس الا الانسان اذا الانسان هو الرب هو اللي يخلق الانضباطات وهو اللي يغير الانضباطات ونلقاو مثلا في القران الناسخ والمنسوخ، الرب مره قال حاجه ومره قال حاجه اخرى ومن بعد قال حاجه وخرى. هذه هي صفه الرب لازم تفهم هذا من القران الناسخ والمنسوخ، شنو العبره في الناسخ والمنسوخ؟ فهمت لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى من بعد فهمت ان الخمر والميسر رجل من عمل الشيطان فاش تنبو شويه بشويه ومن بعد نرجعوا مره اخرى هي فن لازم تتعلم. معناتها تتعلم تعيش مع حياتك. تعيش تعيش مع حياتك، تعي حياتك تعطيها قيمة حياتك. احنا هنا 60، 50، 40، 30، 100 عام مهما كان، مهما كان. فهمت؟ ما تخليهاش مملة وما تخليهاش فوضوية وما تخليهاش فيها التكرار. الطبيعه والكون لا يحب التكرار ولا يحب الفراغ ولا يحب الفوضى فلهذا كما انت ترى هذا الكون الجميل اخلق في داخلك كون جميل لحياتك فما حتى مانع انك حتى فما قوله آه نسيت انا حديث هو يقول لك رفه على نفسك ساعة بساعه رفه على نفسك ساعة بساعه فهمت؟ إذا ما تكونش إنسان قاسي أنت الرب كون رب مسؤول كون رب على تعلم الربوبية لازم كل واحد منا يتعلم الربوبية قوم الصباح قول أنا رب نفسي أغسل روحك في المراية أنا رب نفسي رب نفسي بمفهوم الرب المسير، انا اللي نختار حياتي ولكن عندما نختار حياتي مش فوضى ومش تكرار وانما تجديد وتنوع لان الرب ويقولها القران. وربكم نسيت الآية كيفاش كل يوم هو في شأن فهمت؟ خلنا نشوفها كل يوم هو في شأن اظن الايه القرانيه فهمت؟ أه كل يوم هو في شأن اذا عندما تقرا القران خذ الصفات هذيك بين فما صفات خايبه رب الاسلام ما تاخذش فهمت أه في شأن أه ما تاخذش معناتها انا ساعات نقول خليني ناخذ بعض الايات القرانيه اللي فيهم معنى غنوصي وتنجي نشوفها نقد اسلام كسر لها ربك كريم فهمت فمتكسر لها ربك كريمة يعني لها المعنى باش تخدم المصالح متاعه يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يسأله من في السماوات الرحمن الآية 29 يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن إذا أنت لازمك كل يوم أنت في شعري. كل يوم أنا مثلاً وطن نرقد نعتبر نفسي مني. وطن قوم نعتبر نفسي حيني. أنا لا أحسب الحياة بالسنوات. أحسبها باليوم. فهمت كل يوم نعيشه كما هو. نقوم عندي برنامج بتاعي كذا كذا كذا كذا. كذا. نرقد غدوه نهار جديد. وهكذا نتمتع من الحياة. كل يوم نولد من جديد. نظن طوّلت عليكم ياسر خمسين دقيقة نخلي لكم بعض الأسئلة ونقطع البث وخلينا موضوع غدوة نعمل مباشر آخر طبعاً غدوة مباشر بعد يمكن نعمل مباشر مخّر بعد غدوة مع الحديش الليل كان تحبه كانش مش لازم فهمت حتى كان نعملهم بعد حتى كما تشوفوه تشوفون بعد يمكن بعد غدوة باش نعمل كما اليوم التسعة أما بعد يوم الخميس نخدم كان روحت مرتاح وكل شيء وجاتني فكره توا أه، أه، نعمل مباشر أه، سينو أه، نعمله أه، في معناتها وقت نلقى وقت المهم أه، كان عندكم اسئله حول الانضباط والفوضى أه، تفضلوا ولو عندكم اسئله في مواضيع اخرى تفضلوا 10 دقائق وننتقلوا ونقطعوا الباب باهي تفضلوا كان يحب واحد يطلع زاد يقول لي اما ما نطولوش ياسر الانسان يخلق لنفسه حاله من الاستمتاع بالفعل شكرا لكم شكرا لكم جميعا فهمت ما نحبش اي آه القران يقول قولوا ربي نجموا مثلاً هذا رمضان أنا فاطر الصباح ونشرب الماء ولكن بعد ننضبط معاهم هذا بيان بانسير عندك الحق أخلق روحك حياة أخلق روحك متعة أخلق روحك متعة فهمت؟ قلت لكم الغنوصية ليس لها كتب وعندكم في المجموعة بعض الكتب التي تتكلم على الغنوصية والغنوصية راهي لازمني نعاود نعمل حلقة خاصة بالغنوصية باش نعاود نفهم الغنوصية بالضبط شنية؟ راهي الغنوصية ماهيش كتب، ماهيش كتب، الكتب هذيك هي اللي صادرة على الغنوصية، راهي الغنوصية أدوات، سؤال هل العقل يحب الانضباط؟ العقل سؤال انضباط، العقل يحب الانضباط. نظن أن الانضباط هو عمل عقلي، رح. النفس لا تريد الانضباط. العقل يحب الانضباط، بالفعل، لأن العقل مربوط بالفكر، والفكر مربوط بالأعداد، والأعداد فيها نظام، والنظام قادم من العدم. نعم، فهمت، لكن النفس هي اللي ترفض الانضباط. بالفعل. ما هي تجربة اللي ترى انه واجب على الانسان ان يقوم بها في هذه الحياه؟ كل شيء، كل شيء، كل شيء اللي تسمح لك ظروفك مش تعمل تجربه عملها. ما تضيع حتى فرصه لان التجربه في جميع الحالات انت مستفيد، كان هي باهيه هك تعرفها حاجه باهيه، وكان هي خايبه هك باش تعرفها آه اللي هي حاجه خايبه، فهمت؟ لا لا لا لا ال الوا... اسمع الوعي هو جانب من النفس النفس لا تريد الانضباط النفس لا تريد الانضباط فهمت العقل هو اللي هذاك علاش نقول لكم ديما تلعبوا من بين العقل والنفس فهمت مثلا انت اله نفسك وانت من طبع القوانين لنفسك عباره جاءت من فيلم الرئيس محمد عرب اللي يتمنى ان تراها النسخه الكامله التي طبعا طبعا فما حتى مشكلة ما هذه يعني العبارات ماهيش ملك حتى حد، الأفكار ليس ملك حتى حد. الأفكار هذه موجودة عندها آلاف سنين لا أنا أدعي أني جيت جبتها من راسي. الأفكار ملك الإنسانية، ملك البشرية، ملك الكون، ملك الوجود. فهمت؟ يمكن أنا نقول فكرة، فهمت؟ وقالوها قبلي ويقولوها بعدي يعني ما فما حتى مشكلة. ما عندهاش ليان مجموعة ما عنديش مجموعه كون صديق مع احد الاشخاص او كون صديقا معي طبعا العقل يحب الانضباط ويرتاح معه طبعا طبعا بالفعل امال بالفعل هل دينا الشامانيه الاساويه تندرج في الغنوصيه طبعا الديانة في المجموعه تندرج في الغنوصيه تندرج هي ديانات غنوصيه الشامانيه والهنديه والشرق اقصى والصوفيه وغيرها من الديانات هذه كلها هي ديانات قريبه من الغنوصية آه العقل يندمج مع كل شيء. آه العقل لك العقل يحب الانضباط، هل سأبعث رساله على الايميل حتى اعرف تركن من دخول مجموعه على الفيسبوك. على الفيسبوك يا قرنفل الصيني انا اضفتك للمجموعه، اضفتك للمجموعه. اضفتك من الصفحه نتاعي. لماذا انت تكلمت عن الاشياء خافيها تحدث في العدم ولم تعلم ماذا يحدث للوعي او بعد الموت في حين ان الاشياء في العدم الاولى اصعب تفسيرا هو في الحقيقه عندما تكلمت على العدم انا ما زلت ما كملتش قضيه العدم حتى في العدم عندما نحكي على العدم نحكي عليه على حسب الحاضر ما هوش دليل لا يمكن ان نعرف المجهول الا من خلال المعلوم فهمت؟ إذا احنا نحكموا من خلال المعلوم ودائما يبقى اليقين هو الرؤيه ونموت ونمشي وقتها تو طيب نتاكد. صح الصباح لازم تذهب الى الشغل النفس تقوم والعقل يقول اذهب. نفس تقول نام اي بالفعل بالفعل صحيح الصباح لازم تذهب شفت النفس ما تحبش تحب ترقد. ديما تحب الراحه النفس تحب الشيخات فهمت؟ احوال آه ابعث لي رسالة على المسنجر أنا أضيفك فهمت؟ المهم طبعا الانضباط الجماعي عمره ما كان، اسمع الانضباط الجماعي، الانضباط الجماعي لو يكون قانوني نفهمه، ولو يكون حسب العادات والتقاليد نفهمه. اما الانضباط الجماعي الديني مدمر للانسان لان الانضباط الاجتماعي الديني هو انضباط قديم جدا وبعيد عن درجه الوعي والمعرفه للانسان فهمت. المهم أه، نكتفى بهذا القدر أه، السلام كريم أعتقد أن الولايات شيء طبيعي, طبيعي. طبيعي. أما المشكلة،, المشكلة يا بنتون أنها الأديان جابت قوانين للأجل الانضباط ومنعت تطورها وجعلتها ثابتة هذه المشكلة متاحة فهمت؟ فهمت. المهم أزول في اللاون، أزول للجميع، شكرا للمتابعة نتاعكم، يزينا ساعة، آه غدوة مع فيديو قادم، طبعا أنا ما نحضرش المواضيع، آه جيني هكاكا، آه وحدها وحدها قبل البث، أول ما جيني نكتب الاسم نتاعها. المهم، آه شكرا، شكرا للجميع، آه الدين، الدين مرض، مرض، مرض، مرض، مرض الدين. الدين مرض والإسلام أكبر مرض الإسلام أكبر مرض شكراً لكم تحياتي بالسلامه وأزول ولا نزول ومع حلقة قادمة وشكراً على التوزيع وشكراً على التشجيع بسلام